I den här filmen riktar jag mig främst till dig som är nyanställd och ska börja använda Canvas i din undervisning. Men den kan också vara en inspiration till dig som har hållit på ett tag och är nyfiken på om det finns fler sätt du skulle kunna använda Canvas på. Det här blir väldigt översiktligt, men i slutet kommer jag också visa var du kan hitta mer detaljerad hjälp med det du blir intresserad av. I Canvas kan du lägga in kursmaterial tydligt och strukturerat, antingen genom att använda moduler eller genom att bygga en översiktssida. Moduler är enklare att hantera, så om du är ny lärare på Canvas så tycker jag det är där du ska börja. Med en tydlig struktur blir det enklare för studenterna att hitta rätt och du får troligen färre frågor att svara på. För varje kurs finns det en anslagstavla där du kan lägga in aktuell information. De studenter som vill kan aktivera push-aviseringar i mobilappen och då får de en pling i telefonen så snart det har hänt något. Det går snabbt att göra grupper i Canvas. Du kan göra slumpmässigt fördelade grupper, grupper studenterna själva anmäler sig till eller grupper där du gör fördelningen. Studenter som ingår i en grupp får en gemensam arbetsyta med diskussion, fildelning och andra samarbetsmöjligheter. Du som är lärare kan besöka alla grupper, men oftast är det kanske grundtanken att studenterna ska klara sig själva i sin grupp. När en student har fått återkoppling på ett arbete syns det direkt kopplat till inlämningen. Studenten kan också se alla sina egna resultat och sin återkoppling på en översiktssida i Canvas. Du som lärare kan också göra en inställning så att studenter kan ge respons till varandra på inlämnade arbeten. Diskussionsverktyget i Canvas kan ställas in på olika sätt. Låt det vara helt öppet så att vem som helst kan starta en diskussion eller lägga upp ämnen för studenterna att reflektera kring. Du som lärare kan göra självrättande test för att ge dina studenter möjlighet att träna på exempelvis viktiga begrepp i kursen. Beroende på hur du ställer in testet kan studenten få se de rätta svaren direkt efter sitt försök eller inte. När du gör en inlämningsuppgift kan du ställa in i detalj hur den ska fungera, bland annat hur den ska bedömas och vad det är som ska lämnas in. Du kan ställa in när den ska bli tillgänglig och när den ska lämnas in och om det är några studenter som har förlängd skrivtid så kan du lägga till det också. I omdömesöversikten har du full koll på hur det ligger till med inlämningsuppgifter och bedömning. Du ser vem som har lämnat in och vem som har fått bedömning och du kan söka, filtrera och sortera på olika vis. Om du vill att alla studenter ska få bedömning samtidigt är även det en funktion i omdömesöversikten. Beroende på vad det är som ska examineras kan du ibland spara tid genom att göra ett självrättande test. Förutom flervalsfrågor går det till exempel att göra självrättande frågor där studenten ska fylla i ett begrepp eller markera någonting på en bild. Du kan lägga in bedömningsmatriser för inlämningsuppgifter för att jobba mer strukturerat med bedömningen. Och en extra bonus är att studenterna ser vad som kommer att bedömas innan de lämnar in och därmed kan de kontrollera själva så att det egna arbetet motsvarar kraven. I Canvas inkorg kan du skicka meddelanden till en enskild student eller en grupp av studenter. När du får ett meddelande i Canvas så syns det också alltid vilken kurs den studenten går. Det är enkelt att importera material från en annan kurs. När du importerar kan du välja precis vad det du vill återanvända och välja med omsorg så att du inte sitter med en massa gammalt utdaterat material. Via funktionen Canvas Commons kan du också hitta material som andra har delat med sig av och hämta det till din egen kurs. Och Du kan också dela med dig av kursmaterial till andra lärare. Det finns många möjligheter att koppla Canvas till andra system som lärosätet använder. Där jag jobbar har vi bland annat koppling till utbildningsdatabasen och LADOC. Kolla med ditt lärosäte vilka kopplingar ni har och hur det funkar hos er. Och passa också på att kolla om ditt lärosäte har någon aktuell Canvas-utbildning. För nu hoppas jag verkligen att du har blivit inspirerad av att lära dig mera.